<laughs> A! Sreća nije novac Arto nije konan Vino nije boda, Kovček nije torba dinja nije voće Kaštela nisu ploče, Pišto nije odkočen Svilja si jak rok češ Pezaž nije portret Batak nije kotlet Trump nije pošten Vatra nije lož ben nije roda Retriver nije doga Prova nije krma je prednji dio broda Rap mi nije hobi Batman nije Robin, Bobača je da ali je slon u sobi Ako se mene pita, Burek nije pita Deset je deci, još uvijek jedan litar Rat nije mir, je nije pir Serija nije film, a tuljan nije stil Ova pjesma nije tužna, euro nije kuna Srdela nije turna, leopard nije puma Boje nisu teške, bare nije mrtav Seks nije ljubav, vuk nije lukav Gips nije cement, celer nije selen Messi nije bele, cigano Mič je never. masa nije teret, kauč nije krevet, treba im ti prevest, pivac nije peveks, stražnica je dupe, euro nije super, danas nije juče, rube nisu šuplje auto nije taksi, taksi nije uber, švadi nisu kupe, mi kuper je kuper. Nije virus, bolest je tifus Rakić nije eskim ali voli iglu slušaj prika, lika nije Slavonia žica, gitare nije vlaka mrtvog družba perek vržice, nije družba hovita, no to nije dobitan, pjesma nije obična je, je, je, nije, je, ne, je, nije obična ne ne ne ne ne nije, je, nije, je, je, je, nije